Na početku bih predstavio znači, svoje zamjenike, to je sa moje desne strane gospođa Štetica Jagić Rađa. Diplomirani ekonomist koji već drugi godina radi u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Biti će stručnjak za odnose sa umirovljenicima i za socijalnu politiku koji će voditi grad Rijeka i sa moje lijeve strane gospodin Serđe Bistričić, dugogodišnji zaposlenik 3. maja, inženjer koji sada radi na mjestu rukovod održavanja i energetike svim prisutnima, kao što je Josip Kostrogević rekao, zovem se Štepica Jagić-Rađa. Rođena sam šestog prosica 1960. Udana sam i majka sam jednog djeteta. Imam završenu visoku stručnu spremu područje Ekonomija. Zaposlena sam u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje područne službe u Rijec. Odbačeni smo od lokalne samouprave. E, to mi nećemo dozvoliti. Također su mi rekli da smještaj u dom e, na 3 čekaju od 3 do 5 godina. E, cilj programa Hrvatske demokratske zajednice na čelu sa kandidatom Josipom Ostrogovićem je izgradnja barem jednog doma se starije i nemoćne. Toga sam 37 godina rokovovićim položajima, znači od rukovoditelja izrade i montaže, izrade cijevi i pravarskih elementa, izrade stolarske i montaža stolovskih elementa, rukovoditelja montaže opreme na brod, a u 2012. sam rukovoditelj održavanja i energetike. U 3. maju uvijek je bilo bila neka turbulencija. A, oko mene su ljudi, moji stranački prijatelji koji se nalaze na listi Hrvatske demokratske zajednice za gradsko vijeće, Ja ću ih prestaviti sad jednog a dobit ćete i imena, to ćemo vam pozbati na mene. To je Elda Capan, Danija Indun, Leo Matić, Djarak Kauzak, Željka Macović, Vidovko Sušić, Marijan Bačić, Ines Vitezica-Franco, Ana Marasović, Gordana Grubišić iz HSLS-a koja nam daje podršku. Ivan i iza njega je Marjan Kajić, ovdje Adriano Rogić i humanista, bez obzira na sve titule koje ima i meni i svima nama je velika čast da je jedan takav čovjek sa, sa nama na listi i da nam daje područku i da zajedno s nama želi promjene u rijeci na Boga. Hvala Evo, poštovane kolegice. 30 sekundi, program, kratko. Uh... Sad smo predstavili listu zamjenike. E, drago mi da su ovi ljudi danas uz mene. E, mi želimo promjene u rijeci na bolje. U devetom mjesecu njedo dijete neće ostati napisano gradske vrtiće, brinućemo se o nasim starijima, na području sadašnje dječje bolnica na kantridi koja će se preseliti u novu bolnicu na Sušaku izgradit ćemo dom za starije nemoćne dječje vrtiće, otvorit ćemo taj prekrasan prostor našim e, sugrađanima, brinućemo našim poduzepicima i e, na kraju e, izgradit ćemo na Polovu koja okolona vlast u Rijeci nije uspjela izgraditi veću proteklih 20 godina. Ja. Možda da li ima još nekih pitanja?